Dani i gospodo, uputila sam dopis predsjednikovog Milanoviću, a u svezi potpuno nebih vlaki, i nedolično ponašanja njegove kandidatkinje, Zlati Đulžević. Gospođa Đulžević je na predstavljan pred odborom za pravo suđe utorak, u potpunosti odplonila svaku iluziju o svojoj kvalificiranosti za predsjednicu Vrhovnog suda. Navedena kandidatkinja ni na jedno konkretno pitanje nije dala jasan odgovor, ali je i tekako pokušavala štititi svoje ideološke i od Josipa Perekovića do ide Josipovića. Njezine kritike sudstva su samomskog stilatene ulaze u meritum problema današnjeg pravosuđa, a kao što je poznato, problem Hrvatskog pravosluđa se zove korupcija. Na samom kretna pitanja odgovarala je kako predsjednik Vrhovnog suda nema oblasti, zbog čega se svaki zdravorazumski čovjek može zapitati čemu onda pozicija predsjednika Vrhovnog suda i zašto se uopće natječe za nju ako ona ničemu ne služi? Ovdje doista riječ od vas su na koncepte Hrvatske države, Hrvatske vladajuće strukture, kojima Zlata Đuđević nepojmeno pripada, a s tom pripadnošću se ih hvalila na odboru za pravosuđe, Hrvatsku državu doživljavaju kao platformu u kojoj te vladajuće strukture djeluju iznad zakona, materijalno su potkožene, međusobno umrežene, koje su prijezno ugledaju na oblične građane, a ti građani im služe kao besplatna samoposluga. Način razmišljanja tih struktura najbolje opisuje Ivo Josipović u svojepoznatoj izjavi o mlademu Bajču Cederu. Za borbu protiv korupcije nije bilo političke volje te da je Barić ranije zapukolikao, završio je u bolnicu. U prevodu profesor Prada smatra da se zakoni primjenjuju prema potrebi, a ako se zakoni mogu primjenjivati prema potrebi, to podrazumijeva da se mogu i prilagođavati prema potrebi. Svakom poznavatelju međunarodnih odnosa je jasno da je to rijetko skandalozna formulacija, te da ima osniković profesor u hambu, Varšavi, Londonu ili Briselu nakon takve bi izjave bio trenutačno budanje s fakulteta. Obrazovan osoba tako što jednostavno ne može izjaviti. Ona večinska, pa Hrvatska, kojoj sama pripada, smatra jednakost pred zakonom civilizacijskim dostignućem. I dok se ova poglaštena Hrvatska radna pristupom da se tamo neki suci ne trebaju držati zakona kao pijani Plota, ova većinska Hrvatska ravne se na čelom tome da daje pravenost ako netko ostvaruje pravo koje mu pripada. To pravo mu pripada rođenjem i danom mu je od sve mogućeg Boga. Ne želimo dakle Hrvatsku u kojoj će se donositi posebni zakon i za bilo koga, bio to udbaš i ubojica Josip Perković ili moj vlastiti brat. Zakon je za sve jednako i primjena zakona ne može imati iznimke. Tijekom ispitivanja kandidata jasno sam definirala pitanja, te je uobičajeno da su kandidati dužni odgovoriti na postavljena pitanja. Moja pitanja su imala precizni karakter, te nisu sadržavala nikakve osobne komentare, ni bilo koju brzu nepristojnosti. Kandidat mi je očigledno izbacila iz ravnoteže činjenica, što postoje događaj koji se ne daju u civiliziranom svijetu odjasniti. Teško je se naime nositi s činjenicom da će sutra na nekom kongresu uminjenuti pragu, pitati da objasni pravno besmislenu i neutemeljenu tezu o zastari u slučaju Bergoliča. Moje pitanje je pa glasilo da mi tu narodnu zastaru argumentira, no gospođa kao da nije razumjela jednostavno pitanje na Hrvatskoj, te je nastavila govoriti o zastari bez da je izmjela i jedan argument. Na od posadnjenih pitanja koja su bila dobri predsjedna formulirana, kandidatkinja nije odgovarala. Predpostavljam da na njih nije odgovorila, jer bi se time zamijedla vladajućim strukturama kojima i sama pripada. Stoga je priskočila staroj metodi koja traje već desetljećima, galami i kleveta. U svom priopćenju, gospođa kandidatkinja iznosi bombastične tvrdnje. Od toga da ja zlouporabrujem slobodu političkog govora, a pa da, zagađu, da zagađujem javni prostor da širim mržnju, netrpeljivost i netoleranciju, da iznosim besprizorne urede i lažje, da iznosim divlje verbalne napade koje kako pa kaže temelji na rasističkom ideologiji. Naravno, ni za jednu navedenu tvrdu gospođa nije iznela ni jedan jedini argumenti. Jer to šeksovsko i josipovičevsko pravost, pravno nepoznaje ne poznaje činjenice. Ono poznaje manipulaciju i nasilje. Njihova snaga su kontrolirani mediji i poslušno pravosuđe, a ne istina i argumenti. Tako i gospođa kandidatkinja, koja je usput pravnica, iznosi hladnokrbno evidentne uvrede i klevete, a toliko pravnog znanja mora imati tebi morala znati da su to kaznena djela. Dami gospodo, vladajuće strukture u Hrvatskoj postavile su pravila igre u kojima moćnici uvijek pobjeđuju, a obični hrvatski građani, narodskim riječnikom rečeno, uvijek nadrapaju. Plačamo jedan od najvećih doprinosa za zdravstvo, a zdravstvo nam se raspada. Papirna kazna u Zagregu je duplo skuplja od one u Nikhjemu. nam je jedan od najviših u EU, a po kupovnoj moći smo na predzadnjem mjestu u toj istoj EU. Za to stanje je netko odgovoran, a taj netko nisu nad već vladajuće strukture u Hrvatskoj. Vladajuće strukture tako misle da bi trebali o svemu šutjeti i još im se vidjeti. Kad otvarate konkretna životna pitanja i propitujete nelogičnosti, onda dobivate etiketu govora bržnje. Poznato je da je im u komunizmu bilo dovoljno da dobijete etiketu da sve hrvatski nacionalist i da vas se u potpunosti diskvalificira iz profesionalnog i društvenog života. Međutim, činjenice nisu ni crne, ni crvene, ni lijepe, ni ružne, ni lijeve, ni desne. One su samo istina. Nitko nam ne može uzeti naše pravo i to nećemo dopustiti, a to je pravo na civiliziranu funkcionalnu državu Hrvatskoj. Ne smatram se i nisam manje vrijedna nego Čeh, Letonac, Francus ili Mađar. I imam pravo tražiti da sud sudi prema zakonu da Vlada radi za državu kojom upravlja i da svaki pojedinac odgovara za izrečeno i za učinjeno. Vladeće kaste trebaju shvatiti da je hrvatskim građanima dosta biti bankomat nesposobnih i korumpiranih struktura koje djeluju netransparentno, nemoralno, antihrvatski i antiuropski. Ako je pravnici uženić normalno da sudski postupak kao što je afera bankomat nakon 12 godina nema ni prvostupanjsku presudu, meni to nije normalno. I za to netko mora odgovarati. Ako je normalno da se ugovornim falsifikatima poguduje likvarskim agencijama, a obitelji se izbacuju iz stanova i kuća, te se pritome otvorno krše uredbe Europske unije i hrvatski zakoni, onda jasno kaže meni to nije normalno i učinit ću sve da se zakoni poštuju, a počinite ih kazdanje. Nema nikakvih sumnji da ćemo se u Hrvatskoj izboriti za vladavinu prava te da će Hrvatska postati pravedna na radost poštenih hrvatskih građana. A u toj ba, uređeno uređenoj Hrvatskoj današnja privilegirana i netransparentna vladajuća kasa izgubit će svoje privilegije te će biti privedena praktika.